שלום וברוכים הבאים לבקירוב גס, תוכנית מרחיבים טבעיים בלבד טוב, ברור שזה פרק מרחפים תביים בילבאד. מה אוכל יהיה לottivi? חוץ מההודאה שלו מטתי בלהידה, שזה די לא נפוצ בהיסטוריה אנושית. ויהודאה שan מתצלם במצלמת וידיאו, שזה מוצר תechnולוגי ולottivi לחלוטים. שמדובר להודאה שיש להם ישכפאים, שזה משהו מאוד לottivi, ושהם מורדים התוידיאו הזה במיירות שעד לזמן אחרון למין אנושי בחללו אירמילים לתהירותם. אז אולי זה לא בדיוק מרחפים תביים בילבאד. טוב, יש כמו הנקודה שאני מנסה להעביר היא שטבעי לא מוגדרת כמו אנרגיה יש לה שימושים מאוד מוגדרים ומאוד ספציפיים במדע אבל מחוץ לנישות האלה זאת מילה שהיא up for grabs. כל אחד עושה איתה פחות או יותר מה שהוא רוצה בגלל אפשר להגיד שהשימושים שאנשים עושים במילה טבעי נחלקים לשניים הם או מנסים לתמוך בעמדה שלהם בנושאים מוסריים מסוימים או מנסים לתמוך בעמדה שלהם בנושאים עובדתיים מסוימים נתחיל מהנושאים המוסריים כי אותם הרבה יותר קל לפרק אז דוגמה קלאסית לטיון כזה, או טבעית, יש שיאמרו חופן, דוגמה קלאסית לטיון כזה זה דוגמה נושא ההומוסקסואליות הרבה אנשים אומרים שההומוסקסואליות זה לא טבעי אבל ברגע שאתה מנסה לעבור איתם את המילה הזאת לטיונים ספציפיים הכל מתפרק וזזה לא רוב מתפרק באחד משתי דרכי מיקריות. הדרך הראשונה לא רוב נופלת על בורוד וצרות מוחים. אין הדיאלוג לדוגמה. homosexualיות זה לא כדרך התבה. אבל אמונת בעלי חיים בתבה מפנקים את נגודות כל הזמן. כן, טוב, אנחיות. הנקודה זה שזה פשוט לא תבי לאנשים. אנשים לא מורים ליתנאי ככה, ו他们 לא מתנאים ככה. אבל יש תריאנושית מלה בקבוצות, שבעם במשך מאות ואלפי שנים היתה נגודות homosexualיות בכל שחבות החברה. בשלב הזה המילה טבעי מתנתקת מכל איזשהו קשר אובייקטיבי לעולם ופשוט נהיית קיצור לזאת עמדה מוסרית שאני לא יודע איך להצדיק הדוגמה הזאת די מרעד כמה הדברים האלה יכולים להיות מגוחכים, הנקודה היא שכולנו נגועים בזה באיזשהו מובן התרבות שאנחנו גדלים בה, מכילה טאבוים שלה ודברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו וקשה לנו לדמיין את העובדה שהם לא טבעיים לאנושות, שהם לא חלק מהותי מה זה להיות אדם. לדוגמה שדה דה דהים מהותי, כל הרעיון של נשיקה רומנטית, כי אומר נשיקה כדרך לביטוי אהבה רומנטית בין שני אנשים, לא היה קיים בתרבויות מסוימות בעולם, וזה משהו שהוא מאוד תלו התערבות. נשיקה כעיקרון הייתה רק בין אימא לבן, ובן בני זוג רומנטים זה בגדול היה שלום שלום, ואז... שכבנו. אז זה פירוק די סטנדרטי של הטבע המוסרי של דברים מרמה של צרות תופקין ובערות אבל פירוק הרבה יותר מעניין זה ללכת עם הטיון הזה כי אם אנחנו באמת לוקחים את ההיסטוריה האנושית ומסתכלים על רק מה ברובה כדרך לגזור מה ולכן מה לנו מוסרית אנחנו מגיעים לתוצאות די מחרידות בסופו של דבר מה זה אומר לגבי נשים? אנחנו אמורים פשוט לענוס אותם בשיטת לחזק לקחת כל מה שהוא רוצה לא ואם כבר מדברים על זה, גם כל רעיון ההצבעה אמור לעוף מהחלון, כי דמוקרטיות זה משהו מודרני יחסית. שהוא ידבר על העובדה שבבירור עבדו צריכה לחזור, כי זה מה שהיה ברוב ההיסטוריה האנושית מקובל. ואם באמת הולכים עם הטיעון הזה עד הסוף, אז די מהר נחשף את העובדה שאנשים לא באמת משתמשים במה טבעי כדרך להצדקות המוסריות שלהם, אלא בדיוק ההפך. הם עושים צ'רי פיקינג ויוצאים מההצדקות המוסריות שלהם ואומרים, הנה אתה רואה, זה אמור להיות טבעי. הזה בנוגע לשימוש במושג הטבעיות כדרך להכתיב מוסר זה חסר משמעות וחסר תועלת בסופו של דבר אז זה זה, אבל בכמה עשורים האחרונים יש עלייה של טבעי בהצטלה פסדו-מדעית כדרך לתאר מה נכון או לא נכון לעשות עובדתית בעיקר בענייני בריאות הגוף שלנו גם פה זה נחלק לשתי טענות שאת הראשונה מהן מאוד קל להוריד מהשולחן היא אומרת שאם יש לך את אותה תרופה או בצורה מזוקקת של תרופה מלאכותית בקדור או באמצעות צמח מרפא יש עדיפות ללקחת את צמח המרפא כי הוא טבעי יותר. זה כמובן בולשיט מוחלט בולשיט כל הרעיון הוא שאנחנו יכולים לקחת את הצמח על שלל המורכבות שלו ועל פי הסייד אפקט שלו לזקק מתוכו את החומר הפעיל שאנחנו בדיוק רוצים על מנת לבצע את הפעולה החירורגית אחת שאנחנו מעוניינים בה ואת זה להרוז מחדש על ידי זה אנחנו מסוגלים לפשט את כל הסייד אפקט שלא צפויים ולהגיע למינונים הרבה יותר טובים והרבה יותר יעילים. הלינגו השיווקי שנוצר סביב כל הסיפור הזה, בגלל ש טבעי, זה מילה חזקה מאוד שיווקית, מגיעה לדברים מגוחכים לחלוטין. לדוגמה הוא מנסה להציג כאילו שיש שני עולמות. האחד הוא, תרופות כימיות מלאכותיות, והשני הם צמחים אורגניים וטבעיים. אבל כמובן שהתרכובות בצמחים הן גם כימיות. אתה לא יכול להיות לא כימי. גם מים, הן תרכובת כימית בסופו של דבר. אבל בתור לינגו שיווקי זה עובד נהדר וזה מוכר הרבה יותר טוב. הטיעון השני שמשתמש במילה טבעי בהקשרים של להראות לנו מה נכון עובדתית או בריאותית לעשות הוא קצת יותר מתוחכם מזה וגם קצת יותר מעניין מזה. הוא אומר שכבני אדם אנחנו חובים אבולוציה, כמו כל יצור חי, וכפועל יוצא זה אומר שלאורך ההיסטוריה שלנו, הגוף שלנו יתרגל אבולוציונית לצרוך דברים מסוימים. מהבחינה הזאת, כל הדברים שאנחנו מאחילים אותו ומכניסים לגוף שלנו וחושפים את עצמנו אליהם עכשיו, הם לא טבעיים, במובן שהם לא היו בסביבה שלנו במהלך כל ההיסטוריה האנושית, ולכן הגוף שלנו עדיין לא פיתח מנגנונים יעילים מספיק על מנת להתמודד איתם. זה מסביר לדוגמה את מגפת ההשמנה שאנחנו עדים לה בעשורים ובמאות השנים האחרונות. הגוף שלנו התרגל במשך מאות אלפי שנים להתמודד עם מצבים של רעב קיצוני ולכן האבולוציה הרגילה אותנו לנסות לשמור על כל קלוריה שאנחנו מכניסים לגוף אבל עכשיו אנחנו חשופים למגוון של מאכלי שפע מהונדסים על מנת להכיל כמויות מגוחכות לחלוטין של אנרגיה והגוף שלנו לא יודע איך להתמודד עם זה והוא זה בתור שומן לכאורה מתכונן לרעב הבא. מהבחינה הזאת לכאורה יש ערך בלהסתכל על ההיסטוריה האנושית ולחשוף את רק לדברים שבמהלך רובה אנחנו כמין אנושי היינו חשופים אליה. באופן הזה אנחנו מבדים שאנחנו קולים למנגנונים האבולוציונים שהתפתחו אצלנו, ועל ידי זה הם מובלים לאורך חיים בריא יותר. יש מהדרים, ולוקחים את הטיעון הזה צעד אחד קדימה, והם שאנחנו לא סתם בני אדם, אלא אנחנו גם שייכים לדוגמה ליונקים ובעלי חיים באופן כללי, ولכן אנחנו גם צריכים להסתקל על בעלי החיים האחרים, ולראות איך הם מזינים עצמם, ולמה הם חושפים את עצמם. אז לדוגמה יש כאלה שהם טוענים שיות ואף חיה שלנו. אנחנו אמורים לאכול אותו כאוכל נע, כי זה מה שמנגנוני הגוף שלנו יתפתחו לספוג. עכשיו זה נושא מורכב עם מפרחות עמוקות ומורכבות בולשיט אבל כרגע אני רק רוצה לציין שתיים. בתור דבר ראשון גם זה נופל למלכודת של הצ'רי פיקינג, כלומר זה דבר אחד להגיד שחיות לא מבשלות את האוכל שלהן ולכן גם אנחנו לא אמורים לעשות את זה, אבל חיות לא עושות הרבה דברים ממה שאנחנו עושים. חיות לא שוטפות ידיים, חיות לא שוטות מים נקיים, חיות לא מבצעות ניתוחים מצילי חיים. האם אנחנו אמורים לחזור לכל ההתנהגויות האלה? האם אלה דברים שהם בהכרח טובים לנו? נקודה נוספת שהיא קשורה לזה, היא שאבולוציה לא באמת מספקת פתרונות טובים, היא רק מספקת פתרונות טובים מספיק. תחשבו על זה, אבולוציה סדרה שלכולנו תהיה בגדול פצצת זמן מתקתקת בגוף בשם תוספתן האם כשהוא מתפוצץ אנחנו לא אמורים להוציא אותו אלא להשאיר אותו שם כי זה מה שנכון אבולוציונית? האם אנחנו לא אמורים לצחצח שיניים אלא פשוט לתת להם לנשור וליפול? גם פה אנחנו מותחים איזשהו קו שרירותי בנוגע טבעי אבולוציונית, עד הסוף היינו מגיעים לגיחוכים מוחלטים אבל יכול להיות שאני אומר את כל זה כי אין ממורמר פשוט בגלל שאני כישלון אבולוציוני יש לי משקפיים ואני לא יכול לרוץ כל כך מהר מה שאומר שאם היו משאירים אותי לאיתני הטבע כנראה שהייתי מת כבר ממזמן אבל הנקודה העיקרית השנייה שהיא רלוונטית היא שהטיעון האבולוציוני הוא טיעון מעניין הוא פתיחה טובה הנקודה היא שלמין האנושי כבר יש את השיטה הטובה ביותר שמצאנו עד היום, לבדוק טענות עובדתיות. השיטה המדעית. אתם טוענים שאכילת מזון לא מבושל עדיפה על החיזלת מזון מבושל? זה לא משנה בכלל מה הסיבה לטענה הזאת? בוא נבדוק אותה. בוא נזרוק כסף על כמה מחקרים קלינים, נשווה בקרה ונראה. ובאופן מפתיע כשאנחנו עושים את כל זה אז אנחנו מגלים שזה לא נכון במדע לא אכפת לנו מגילוי לא אכפת לנו מה הוביל לטענה הדבר החשוב זה ה-justification איך אנחנו מצדיקים אותה אנחנו עושים מחקרים, משחזירים אותם לאורך זמן בונים גוף של ידע יותר ויותר מחודד ויותר ויותר טוב ואז אנחנו מסתכלים על התוצאה שלו ויכולים לבדוק לדוגמה האם באמת בישול אוכל הוא יותר או פחות טוב ככה שגם עם הלוגיקה הטבעית הזאת שמסתמכת על האבולוציה היא נקודת פתיחה מילה. גם על אפשר לדבר, אבל בוא נניח ונזרום עם זה. בסופו של דבר, אם היא מול ראיות סותרות מדעית שמסתכלות על המצב היום, ובודקות האם באמת דברים בריאים או לא, אנחנו אמורים ללכת עם הראיות המדעיות. בסופו של דבר תזכרו את העובדה הזאת, גם תמותת ילדים, זה דבר מאוד טבעי. ובפינת ההמלצה, Crash Course World History סדרת YouTube בת 42 פרקים שבדיוק הסתיימה השבוע והפרקים הם בני 10 עד 15 דקות הם סוקרים את ההיסטוריה העולמית מנקודות מבט מסוימות והיא פשוט מופת של לימוד באמצעות סרטוני YouTube. מומלץ ממש ממש בחום אז או עד_PO_הפרק_השבועה_מקווה_שנאננתם. זזה היא יזדמנות לודד בין אנשים שפוקשינו תי בקונע מкомוד ואמרו לי, "היי, hey, זה אתה מה בקרוב גאס." אז למרות המבוכה, אבילי נישלטת שיחי שtedu שזה 피דבק שממש קפץ לקבל ותודה רבה לכם. כרעלי אם אתם לא רוצים להפצע את הפרקים הבאים, אל תישקחו לירשם, אל מנת לקבל את הדקונים דרך YouTube, או אם אתם מעדיפים לירשם ולקבל את הדברים באריסס ובי-מייל, -E יש הת linking בtiura מעבר לזה, חשוב לזכור שכשאנחנו... קדמת